اهلا وسهلا بكم معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري النسا وعليك تأخر الحمل في القصر العيني النهاردة هنتكلم عن سؤال لنا كتير الزوجات اللي متأخر عندهم الحمل بيسألوا هل السائل المنوي اللي بينزل بعد العلاقة الزوجية بيأخر الحمل عندي ولا لا الحقيقة ان في فرق ما بين الحيوان المنوي والسائل المنوي الحيوان المنوي هو الخليه اللي بتحمل الماده الوراثيه وهو ده اللي بيخصب البويضه وبيكون الجنين. الحيوان المنوي ده بيتحرك لحد ما يوصل للبويضه ويعمل الحمل. اما السائل المنوي هو السائل اللي بتتحرك فيه الحيوانات المنويه ديت. طيب احنا علشان يحصل الحمل الطبيعي احنا محتاجين متطلبات معينه او خصائص في الحيوان المنوي وكمان في السائل المنوي. الحيوان المنوي اولا لازم يكون عدده اكتر من 15 مليون في الملي وعلى الاقل 50% من العدد ده يكون بيتحرك حركه اماميه سواء كانت حركه اماميه سريعه او بطيئه شويه كمان شكل الحيوان المنوي مهم عشان يقدر ان يقوم بالدور بتاعه ويقدر ان هو يتحرك ويوصل للبويضه ويخصبها اما السائل المنوي فهو مش مجرد سائل بيتحرك فيه الحيوان المنوي ده هو كمان ليه خصائص مهمة جدا لازم تتحقق عشان نساعد حدوث الحمل الطبيعي اولا كميته لازم تكون حوالي 2-3 ملي كل قذفة من عند الراجل كمان لازم يكون السائل المنوي قلوي ويكون لونه ابيض او كريش رمادي يعني في اللون الالوان التانية مثلا اللون الاصفر او الاخضر بعناهم ان في التهابات وان في صديد ده بياثر على عمليه تصنيع الحيوان المنوي بيأثر على حركته بيأثر على قدرته ان هو يقدر يوصل للبويضه ويخصبها كمان احنا بنبص في السائل المنوي على درجه اللزوجه المفروض ان السائل المنوي بينزل على درجه معينه من اللزوجه وخلال نص ساعه لساعه بالكثير بيتحول لسائل او لميه اقل لزوجه بكتير احنا عشان نطمن على خصوبة عند الرجل مش بس بنبص على عدد او حركة الحيوان المنوي او حتى شكله خصائص السائل المنوي كمان مهمة جدا لحدوث الحمل الطبيعي في اجابة على السؤال بتاعنا هل السائل المنوي اللي بينزل ده بيأخر الحمل ولا لا الحقيقة انه بمجرد انزال السائل المنوي الحيوانات المنوية بتتحرك وتدخل جوه الرحم وهي ديت اللي مهمة لحدوث الحمل وتخصيب البويضة. أما السائل المنوي اللي بينزل دي مجرد المية أو السائل اللي كان بيعوم فيها الحيوان المنوي. العملية دي بتحصل خلال دقيقتين لثلاث دقائق بعد إنزال السائل المنوي. وأي سائل تاني بينزل هو ملوش لازمة. لإن حتى لو في حيوان منوي الحيوان المنوي ده هيكون ما بيتحركش ومش هيعمل حمل أشكركم واتمنى تكونوا استفدتم معي.